Мешканок геріатричного пансіонату Ірину Курову та Марію Вітів щепили вчора. Жінки розповідають, побічних реакцій та підвищеної температури у них не було. Все добре, все добре. Вони все встали, але ще не тривожа, нічого». «Добре, нічого. то за все хлору не знати». Психологиня пансіонату Маріана Періг розповідає, другу дозу також отримала вчора. У мене з дитинства є всі прививки, тому, коли виникло питання вакцинації, я була за і задоволена. Як пройшло перший етап, температури не було, бо була тільки легка і біль у руці. Аналогічно, вчора був другий раз, аналогічно легка біль у руці. Ні температури, інших головних болів, інших симптомів ніяких немає. Серед працівників, які вакцинуються сьогодні – подружжя бурсуків. Стефанія Бурсук каже, її діти теж вакциновані. Ми готові до другої, тому що перша пройшла нормально, ми всі не відчували нічого лишнього, всі ми здорові, погодякувати дякувати, і прийшли на другу вакцинацію. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.